Γεια σας, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή. Μία από τις λέξεις, τις οποίες βλέπω ότι οι περισσότεροι δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν, δεν είναι η λέξη ναι, αλλά η λέξη όχι. Μία από τις λέξεις που δημιουργεί το μεγαλύτερο φόβο, είναι η λέξη όχι, ότι ο κάποιος θα μας πει όχι, ότι θα μας αρνηθούν κάτι που θα ζητήσουμε. Ωστόσο, τι περισσότερες φορές αυτό δεν ισχύει. Θέλω να ξέρετε ότι στους ανθρώπους δεν αρέσει να δένει όχι. Μία από τι δεξιότητε, αν μπορώ να το πω δεξιότητα, που έμαθα και που διδάσκω σε κάποιου πελάτε και συνεργάτε μου, είναι να μπορούν να πούν όχι. Να πούν όχι σε κάτι που βλέπουν ότι θα σπαταλίσει τον χρόνο. Να πούν όχι σε μια πρόταση ενό πελάτη που προτείνει μια σημαντικά μειωμένη τιμή. Να πούν όχι σε όρου με του οποίου δεν είναι σύμφωνοι. Να πούν όχι σε μια πρόταση για έξοδο ενώ έχουν αρκετή ακόμα δουλειά να κάνουν. Να πούν όχι σε μια πρόσκληση για κάτι στο οποίο δεν θέλουν να συμμετέχουν. Πουν όχι στο να λάβουν περισσότερε δεσμεύσει όταν είναι ήδη αρκετά γεμάτο το πρόγραμμά του. Δεν χρειάζεται να πείτε όχι με θυμό, μπορείτε να πείτε όχι με χαμόγελο, μπορείτε να πείτε όχι ευχαριστώ. Όταν λέτε όχι σε κάποια πράγματα, αυτομάτω λέτε ναι σε κάποια άλλα. Λέτε ναι σε αυτά που είναι σημαντικά για εσά. Λέτε ναι σε αυτά που σα οδηγούν στου στόχου σα. Λέτε ναι σε χρόνο με την οικογένειά σα. Λέτε ναι στην υγεία σα. Λέτε ναι στην οικονομική σα επιτυχία. Και ποτέ μα ποτέ μην ναι, ενώ στην πραγματικότητα εννοείται όχι. Αν το κάνετε αυτό, αν λέτε ναι ενώ μέσα σα εννοείται όχι, τότε χτίζετε την αναξιοπιστία σα. Βάλτε λίγο περισσότερο το όχι στη ζωή σα, όχι από αντίδραση, όχι από πίεση, μην λέτε όχι στα πάντα, γιατί μπορεί να χάσετε σημαντικέ ευκαιρίε. Αλλά πείτε όχι επειδή είστε ξεκάθαροι με τι προτεραιότητές σα. Αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και πείτε μου αν σα είναι ευκολότερο να λέτε ναι ή να λέτε όχι, και αν θα ήσασταν να λέτε όχι λίγο περισσότερο.